Ну, десь 1300. Би, точність, добра в нього. Би, ну так, дуже вражаючий такий засіб. Можна вдосконалювати, напрацьовувати собі якби настріли, щоб О, більш точніше було все. Є до чого йти. О,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 АБК буде витрачено. Зброю всіляко намагаються модернізувати для полегшення роботи та збільшення ефективності, розповідає Вибор. Наприклад, закріплюють гранатомет на багажнику пікапа. Це, скажімо так, наша недавнішня нароботка, ми її опрацьовуємо, як воно це буде зручно, як незручно, плюси мінуси, десь ще доробляємо, а так в цілому вона, сам гранатомет працює з триноги. Вона дуже непогано попрацювала і працює, скажімо так, на всій лінії фронту у хлопців, які, вони, які мають її. І, скажімо, дуже хороші показники в цьому. Хороша калебільна у неї. Це. Усипляє торкав. Відпрацьовує свої навички і аеророзвідка. Захисник на псевдошериф каже, вони очі тих, хто на позиціях. В основному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 Бо ми починали війну буквально з автоматами та кулеметами Калашенко. До нас приїздили і натовські інструктори, і наші хлопці вже є, які мають сертифікати, підготовку певну. І вони проводять заняття з рештою особового складу. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.